أخي يلا اقتله هذا بسرعة عشان أيوة يلا تش time and لا لا لا لا الحمد لله let's go يا yeah. ستاربراكات وحياك شباب معكم زايد في لعبة Plants vs Zombies. وما ادري شباب ان شاء الله في هذه الحلقة يعني نخلص العالم الأول، اوكي هذه شباب مستحيلة، بس اتوقع راح نقدر نخلص نص العالم. عموما شباب خلونا نوصل له 15000 لايك ويلا نبدأ. اوكي شباب بلاحظ انه لما اسجل سبع لمدة سبع ايام راح يعطيني هذا، واللي ان انه هذا كان شيء اساسي يعني شو السالفة؟ يا اخي هذا بتحدني على بعض النباتات هذه مشكلة صراحة. ولكن عموما شباب خلونا نبدأ المرحلة الخامسة وفي هذه الحلقة ان شاء الله نوصل مرحله اوكي لا 20 مستحيل يا شباب والله شلون ما ادري على حسب مده الفيديو يعني عرفت كيف ولكن يلا خلونا نبدا اوكي شو وطف. اوه الحين اختار يا صوت والله شوفوا شوفوا كم نبتة فيه عمي مليون نبتة خيبه والله نبتات كثير مره ولكن الحين خلونا بالاساسيات يا شباب اوكي وصح خلونا نجرب النبتة الجديده هذه اللي ما جربناها اوكي اتوقع الاستراتيجيه كذا تمام ليت روك هو بعدها مكتوب هذه اتس روك ها حلو اوكي يلا ام اوكي الباور اب شابه لاحظ انهم بفلوس يعني نو no بروبليم آه رخيص اصلا مو بمره مره خصوصا عندي عندي 11000 بعد شو الجود ولكن يلا هذول مره مستعجلين الزون آه مين طلق على الهاضح على القريف ما هذا الاستعباط اوكي حق ايوه جمد في مكانه يا ريال نايس ايوه حال ما ادري شباب احس اني رجعت للجزء الاول الوضع شويه بطيء لكن بالعكس هذا حلو يعني عشان اركز وبني دفعات يعني مو بكذا كل شيء يعني فجأة بسرعه ومدري ايش السالفه و50 مليون زوم سو هذا وات عنده باكت هذا وليش انا بدري يا شباب اوه ماي جاد اللي تحت ما في لحد حد قول شباب نحط هذا الخس اوكي شت شت ما يمكن لازم نستعمل الباور اب يا شباب او لا خلونا نستعمل الحجر. اوه ماي جاد اخيرا استعملت الحجر شاب هذا متى اخر مرة استعملته؟ اي دونت ايفين نو برو ولكن اتس اول جود وهذول ما ادري عندهم جدار ما ادري كيف في كثير شاب خلونا اعطيه ميني يا سلام ايوه يكسر ابو الجدران حقتهم يا عمي لا تقول لي لا جدران ولا شيء. وبصراحة لاحظ نادر شو السالفة؟ لحد الان ما اعطاني واحد ها آه ليكون البرق هو اللي عنده يعني صح اللي يكون شكله برق أي أيوة والله صح اوكي يعني هذول البروريتيز اللي أنا نركز عليهم وهذا يعني انه خلاص ما نقعد نخسر من هذول لازم ننتبه شويتين ايوه والله الحين هيوج زومبي شاب راح استعمل على الخس هذا اوكي لان شاب مرة قوي يعني اوكي يلا خلونا نشوف وان تو ثري ليتس جو يا سلام جميل جدا وتعرف ايش يا حبيبي عطى هذا ميني جن اصبروا وينه ايوه اضرب ميني جن ليتس جو ايوه ما آه خلاص باقي اخر واحد واللي بيكون ايزي يعني اند وي ون وي ون ايوه ايش هذا بعد ورقه؟ تفاضل ايش بعد؟ الزومبي يبون ياكلون المخ اوكي كول ما ادري ايش فائدتها صراحه اوه هذا صاحبنا إدقر وتا هذا يقول وقع قبل ما يهجمون عليك شو السالفه؟ أوقع ايش؟ أوقع قبل ما اموت شو؟ يقول راح يكون في هجوم قوي يا الهي يا حبيبي ايش ذا؟ واتطف ايش العملاق هذا؟ عاد ما قلنا بسم الله في, في العالم يعني ولكن اوكي هذا ميني جيم ياخذ القريف والله يخرب ولكنه بروبليم نو بروبليم اتول ايوه اه الحلو ان هذول خلاص كسروا كل القبور وهذا اه شيء جدا جميل اوكي صح شباب انا بجرب الباور اب على هذا البومرينج اوكي ضروري اسوي هذا الشيء يا شباب بس خلوا الويب الاول يجي يشوفوا ايش بيصير زي ما تقول بيصير براج اوكي يلا يلا وين وين, وين هذا يا اخي ابغى البومرينج عشان اسوي الحركه حقتي ايوه يلا شباب راح اخليه هنا بعدين ليتس جو يا سلام يا اخي مشكل كثير فو ما اقدر اركز في الف خص قاعد يطير او ماي جاد يا الخصوص ممكن يعني ها تدعون اللعب شويتين يعني ولا ولا صعب توقع صعب يا شباب اوكي او ماي جاد لما تعطي للنبتة هذه شو الورقة جنب كل حد اوكي okay. طب اصبر لو ت... لما لما تعطي للحجر هذا ايش بيصير طيب وين شو هذا؟ اوه ماي جاد والله شيء جميل انه كذا يعني نكتشف الانواع عرفتوا كيف؟ شيء جدا اسطوري اوكي يلا شباب الويف الثاني بعدين بفعل هذا شو اسمه؟ البتاع مره ثانيه وصل اعطيته له هذا الماين والله له وات؟ ريلي يقعد كذا يرمي اكثر من واحد اوكي يلا يلا شباب خلونا نفعلها اصبروه ملحن ملحن ملحن ملحن, ملحن, آه ملحن. الله يا اخه بيجي الويب النهائي ايوه اصبروه الان لاتش جو او ماي جاد ما ما ما توقع ندمج ولكن مرة ثانية يا حبيبي ايوه خمسين الف بوبرينج أنا صبر عندي كثير أشياء مستعملهم يا عمي. هذا نفس اللي قبل، أو ماي جاد يفر الورعان اللي معاه، يا ليل هذا. أوكي أنت لازم لازم نوقفك عن حدك، أيوه حلو القط حقها ما تها ما أدري إيش. باقي هذا الدب الحين. هذا آه ايزي عمي حطيت له فيه ألف جدار. يا ساتر هذا يضرب أم الحجر يا عمي. يا حبيبي وقف وقف في مكانك. نايس ون يا أخي يلا اقتلوه أنتم أخيراً. داون هي جوز يا حبيبي انقلع يا إدجر. ولا شلون بعد؟ 50,000 مفتاح وكل مفتاح مميز، وليش في مفتاح عليه شطه مدري مايونيز مدري اللي هو، ايوه يقول هذا يفتح العوالم عشان كذا في 50 مليون مفتاح، اوكي شوف يا هاي المرحله لاحظت ان هذا اللي هناك الكلب يقعد كذا يبني القبور عرفتوا كيف؟ فزي ما تشوفون بنا قبر في مكان مره غلط، عشان كذا هذا الشخص لازم اوقفه باي طريقه عن طريق الثلج هذا، لازم يا اخي اعطيه لمينيغان يا عمي فج الراس هذا المقيس، الله كريم او ماي جاد شفتوا كيف كان بيسرق الشمس الحيوان، او ماي جاد في يا اخي بعد والله المنك اسطورة ياخي يا اخي يا حبيبي لا تقعد تسرق الشموس حقتي يا اخي أقولك ايش بك يا شباب ايوه ابلعوا حاحترقوا يا عمي الله يصب بالله نشبه يا عمي اوكي شباب انا اسف اني سويت فجعه كذا سكب ولكن يعني ننتظر يوه كم واحد يا الخس تعال تسوي او يا سلام يا اخي حركه الخش مره قويه الحركه هذه مره بروكن اوكي فعلا يا شباب لك تشوف كانه كذا قنابل تطير اخيرا نبت جديده ما بغينا يا ريال ولكن هذا الشوب يحسن يعني يسحب او شيء كذا صح اه هذا اللي يشيل القبور هذا افضل شيء من اول ابغى يا عمي القبور مسببت لي ازمه اوكي شباب خلونا نشوف كيف بيمسحها اوه هذا احسن من اللي في الاول الاول كان بطيء صراحه هذا على طول يا عمي يمسك القبر كذا يلفه حوله يقتله يقتل القبر والطف عام آه شي المعلومة وصلت صح ولا لا ايوه الكلب الكلب هذا اسوأ شي يا شاب ولكن الحمد لله أنا عندي هذا الشخص يسحب ام القبر يا ريال اوه ما جو الحيوان اقول لكم انه حيوان بس انه أصل قبوره توقع في هذه المرحله ما المرحل المرحل راح تفيد لان انا عندي هذا البومورنج والخس هم اثنين يسحبون على كل القبور ايوه يعني القبور هذه ضد هذاك البي شوتر البي شوتر ما يقدر شي شيء ضدها هذا هو السر يعني ولكن خلونا ننهي الراوند على طول يا عمي ايوه ليتس جو وخلونا بعد نمسح كل القبور عشان تعرفوا دفعاتنا تكون اقوى واقوى يا عمي ليش؟ يا سلام ايوه هذا هو الشيء اللي نحتاجه والحين الراوند الاخير واللي بسويه بخلي هذا في النص و يلا يا حبيبي يا سلام قتل كل عاد يا شباب اخر حبه للخص جي جي ويل well بلاي يا اخي المشكلة هذا العالم يا شباب ما ادري كيف كئيب شوية يعني، لان كذا يعني المكان ما احس انه يعطي جو، عرفت كيف؟ نفس العالم الاول، كذا كله خضار ويعني شمس واشياء حلوة يعني، بما ان الشباب استعمل الخص كثير، خلوني اطوره، اوكي. أيوة there we go صار اقوى بكثير، ايضا هذا نوعا ما أستخدم كثير، فليش لا؟ ولا شباب؟ ضربتين وقطع يده، اوه ليش صار قوي مره هذا الخس يا عمي؟ شيت يعني بخمس ضربات على طول يقتله، يا اخي القبور هذه تقهر يا عمي خلوني امسحها على طول كذا ايوه كثيره بشكل لا يوصف يا عمي، وخلونا بعد نمسح وعده ثانيه ونجيب واحد من هذا اثنين عشان يجدون هذا بخوذ الكلب، كمان كمان اقتلوه يا اخي تكفون، بليز لا تخلوني يدمجكم دمجي، آه دمجهم ولكن سول قلت شيل هذا القبر يا مدير والله دايم عندي فلوس كثيره من الحين يا عمي ليتس جو ايوه الشر بعده واحد جديد هذا انا اسف بس انت مو مرحب فيك يعني يا حبيب هذا ايش معاي يا عمي شكله قوي مره هذا والله ما ادري شاب ولكن لازم استعمل الباور اب على ان ولا زال يا حبيب هذا ايش شيء اوكي لازم نستعمل الحجر عم سوري بويز ولكن لازم انه لحد الان ما انكسر يا عم مش ذا هذا هو وجهك الحقيقي اه تتخبى داخل مدري ايش كفن صدق انك متورع يا حبيبي يا حبيبي عم بدؤوا يتكاثرون هالخايس سرق الشمس الحيوان هو ما قد يا مشكله صعب تركز على الشمس وتركز على المدري ايش وكذا ألف شيء تركز عليه ولكن It's فاين باي مي اذا تبوني العب كذا نو راح أفعل مود شراود بالله اقول لك ايش طلعوا يا حبيبي ايوه 1 مامين مين اللي يا اللي يا البس يا حبيبي كم واحد الحين وال اقول لك ايش؟ بلعهم يا البومرينج مامين يا البومرنج او شيت بس هذا آه الياخ هذا والله مشكله هذه يا عمي خليه خليه ياكل الحجر هذا ايوه يا حبيبي والله في كثير حلو انه هنا في باور اب فالحين راح اعطيهم الضربه النهائيه ليتس جو نايس نحتاج نحتاج بعد زياده يا حبيبي كم واحد يا مدير سلامات ما اتفقنا كذا الله عارف شوف ولكن المكان كله متعب زومبي ونباتات وكل شيء ولكن انا لا زلت احتاج فور اب عشان اعطيهم الخش النهائي آه هذا هذا الشب عنده باور اب بس ايوه خلاص هي ديد عطني عطني الورقه عطني الورقه الورق بسرعه بسرعه اموت بسرعه اموت يلا اوك اخر واحد اصلا فما يفرق اي وش هذا هرم؟ يا اخي تكفى عطني نبته يا اخي خلاص من متى يعني هذا شو اسمه؟ راح نلعب بنفس الشيء، نبغى شيء جديد. سويت شاب سكبل كثير مراحل لان نوعا ما نفس الشيء عرفت كيف؟ انا زي ما اقول شاب الكود حقي هو التنوع. اوكي شاب هذا مكتوب انه يعني نوعا ما كذا سرفايفل، تحاول تعيش لاطول وقت ممكن، ولكن ما نبغى هذا الشيء، كمل القصه، خلوني نكمل شاب لين هنا لان هنا في نبته جديده. ابغى اعرف ايش سالفتها. ايوه مكتوب حاول تعيش بدون ما تبني على هذه الاشياء الخضراء. اي دود. يعني اقدم دفاعاتي كذا. ريلي من؟ يا حبيبي الحين الوضع مره صعب يا عم عمي سلامات قريبين الزومبي بيكونون ولكن <تصفيق> اي اي ديدت يا حبيبي او تخليني حتى العب في اخر لين راح اسويها يا حبيبي شكلها هذه قوية عادي. يعني. <تصفيق> ايوه اخيرا جبنا نبته جديدة نبغى نعرف الفانكشن حقها ايوه هذا يقول لك انه يبكس الاعداء اللي قدام واللي خلفه يبكس وطهيل نبته الضارب يعني ولا كيف؟ خلونا نشوف مع بعضينا يا شباب اوكي خلونا مثلا نحط هنا يا شباب مع اني احس انه حسن... ولا والله شوف كيف يعطون بكوس بس اوكي خل نحط حجر يا ساتر هذا شاب سريع مره اوه ماي جاد ايه هذا كيف وصل هنا لا لا لا تستهبل علي ارجو سيريوس مان اوكي اوكي اوكي اوكي ايوه الحمد لله والله ما ادري كيف وصل هنا يا عمي خل مثلا خل هنا ولا يضرب من فوق بعد ود على راسه <تصفيق> واو بس ودي اعرف ايش بيصير لو خليته قوي يا ساتر يشوف أو ماي جاد لا لا رهيب كذا يباننا يبانا نعتمد عليه بس مشكلته هذا في المسافات القريبه مو في البعيده ايوه يلا يا شباب خلونا نجرب اند And... وقتهن الو كاني ضيعتها بس اوكي يعني لما يكونوا قريبين صح اذا كذا ودي ودي اجربهم مره ثانيه اه صوت شوفوا كيف يعطي بكوس دايم يا النبتة المقاتلة، بس والله هذا مرة قوي ضد الزومبي العادي، يا حبيبي كم واحد يا عمي خلوني أحط اثنين منهم أيوه، يا سلام عليكم، والحين بجرب تجربة يا شباب أوكي؟ راح أسوي كذا بعدين كذا، أند And... يا سلام يضربهم كلهم ليتس جو، لا لا رهيبة نبتة أو ماي جود إي، وات تف يا اخي انا فجأة كذا اشوف يعني استمتع بعيد فجأة اشوف دفاعاتي خلاص راحت كلها لايك كمان من شو السالفة؟ بس والله اذا كذا يبغانا نعتمد هذا المقاتل رهيب وقوي يا حبيبي يجلد اللي ما ينجلد بس اجين جاي ودي أجرب الحركة هذه لكن احتاج باور اب يا اخي يا اخي يلا اقتلوا هذا بسرعة عشان ايوه يلا اتش تايم and... اند لا, لا لا لا الحمد لله ليتس جو يا سلام كسر ام الكفن حتى يا المقاتل الأسطوري هذه النبتات الصح هذه النبتات اللي نبيها النبتات الجلاده اوكي شباب خلونا هذه اخر مرحله وخلاص ننهي الفيديو وصلنا مرحله 15 وانا اشوف ان هذا تقدم جميل هاي وش هذا بعد والاصفر وطف يقول لك احمي هذول النبتات ما حصلتوا الا تروحون هنا اوه ماي جاد ذس از نوت جود بويز ذس از نوت جود يا اخي هذا الكفن يا شباب مشكله يا عمي مره قوي هذا حط حيل معي، شو هذه القوة هذه؟ اوه شيت أو شيت في نبته هنا قريبة ما جسمة تحتاج المساعدة، شئ من تكفى لا تقول لي خسرت، نحتاج نحتاج واحدة ثانية، اوكي واحدة ثانية، أيوة بوم يا حبيبي هذا ايش ما موت هذا اي او ماي جاد، ايش اللي قاعد يصير؟ فهموني ايش اللي قاعد يصير؟ اوكي شباب لازم استعمل باور ابس لازم خلاص لازم يا شباب اوكي يا سلام أيوة يا عمي من أول المفروض كذا أسوي ما أدري ايش ما سويته أصلاً، نسيت أن في باور اب أساساً ولكن أوكي تبون اللعب كذا ها؟ خمسين ألف كفنة أعرف شو تسوي يا المقاتل روح على الكل أيوه دمر كل الدرع يا عم لا تقولي لا, <تصفيق> لا. بسرعة يا المقاتل لا لا لا أسطور يا المقاتل كنت بخسر يا شباب اوه oh ماي على اخر لحظه والله الحمد لله اني لاحظت اللي خلاص ام دد والمقاتل يا عمي اسطوره عطاهم من كل الجهات يا ريال يا اخي شاب مشكله هذه اللعبه ان كل ليفل ما يعطيك نبته او حتى كل ليفلين يعني شوفوا متل نبتة الجايه راح تكون ها شوفوا راح تكون بعد كم بعد ست ليفلات عكس الجزء الاول اللي تقريبا كل ليفلين يعطيك نبته والله ما ادري هذه مشكله في اللعبه صراحه ما ادري اذا راح اقدر اخلصها ولا لا اذا النظام كذا يعني عموما شباب إينو صار الفيديو اتمنى يعجبكم وسيئ